Lovituri pentru Ciolo, fostul premier, peresit de un fost ministru, după ce a anunat noul partid, orice nouă construcție politică canibalizează opozia. Fostul ministru pentru dialog social în guvernul condus de Dacian Ciolo sub liniere, Violeta Alexandru, a anuncat. Sunt-te, ce va înceta colaborarea cu echipa Ciolo subliniere, după anuncul fostului premier privind înființarea partidului Mi subliniere care a România împreună. Ea a afirmat ce orice nou construcție politic neclarificat doctrinar confuzează electoratul sublinierei, canibalizează opoziția de astăzi. Am ajutat tehnic cât am putut, echipa Ciolo, subliniere, subliniere, -i în mandatul guvernamental, subliniere, i-duc, întrucât promitea să aduc în dezbaterea public subiecte de interes. Aprând ieri, vineri, nere, un partid politic, devine imposibil de explicat unde se oprești subliniere pe partea tehnică rocosută. Sublinierea e unde începe partea politică roplus, oamenii fiind confuzați când lucrurile sunt amestecate. Am cerut asociației RO 100 să înture fotografia mea de pe site. După perioadă în care am lucrat împreună, sublinierea la care me uit cu respect. În această etapă drumurile se despart", a afirmat Violeta Alexandru într-o postare pe Facebook. Ea este de perere ce, pentru a genera schimbarea, oamenii care au disponibilitate să se implice ar trebui să se regsească în partidele mainstream, creând o masă critică acolo favorabil unui curent de modernizare.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 Peletim un prec prea mare în condițiile în care, oricum, la un moment dat, opoziția tot va trebui să colaboreze. Matematic, istoric vorbind, la momentul asumrii guvernurii, partidele trebuie să formeze împreună o majoritate. A subliniere, dar, astăzi ni se spune ce nu se poate lucra cu partidele existente, dar în viitor, da, se vor gesii explica ce se se poate. Nu este corect fac de oamenii cerorali se cere astăzi susținerea, afirm fostul ministru. Ea spune, totodată. Minimizarea importanței clarificării doctrinare sublinierei implicită a rolului jucat de familiile politice asupra educației civice contribuie din plin la confuzia generală, ulterior la dezamgirea generală sublinierei, în final, la dezinteresului masiv în rândul oamenilor fac de treburile ceci. Asta ne fiind convins, dar nu e rolul meu să insist, în ce mesuri partidul înfiincat de premierul Ciolo sublinierea este un partid de dreapta sau de stânga. Personal am încercat mai de mult să me lămuresc. Me gândesc însă ce temele mari de pe agenda public vor forca noua formațiune să se, se clarifice doctrinar. Un discurs axat exclusiv pe bun simț, a fi împreună, onestitate, transparent, etc. Fere propuneri de politici publice într-o viziune politică sau alta, pe marginea temelor grele din societate, nu durează prea mult. Completează Violeta Alexandru. Ea în îi exprim speranța că ce cel mesajul se învada curaj celor cam mulți care merg la două capete, ro-osută subliniere -i PNL. Ce ne place să ne scuzme prin faptul că lucrurile sunt într-o continuă sublinierezare în România. Ca să fim clari, se nume subliniere teoportunism. oportunism. În vara anului trecut am acceptat invitația presubliniere subliniere dintelui PNL, Ludovic Orban, de a-i fi consilier în domeniul bunei guvernări. Promovând un mod de lucru bazat pe eficiență, asumare, pe deschiderea către trenousle și inovare sub I pe spirit de echip, conchide Violeta Alexandru, conform Major Press. Postul premier Dacian Ciolo subliniere a anuncat, vineri, ce a depus la tribunal cererea de înfiincare a partidului Mi Subliniere care a împreună.